Velkommen hjem. Til dig, der er nysgerrig på verden. Dig, der forundres over sammenhænge. Og inspireres af det uforklarlige Af binomialfordelinger, borium og big data. Et hjem fyldt med spørgsmål og svar. Som tager dig tættere på det, du endnu ikke har opdaget. Til dig, der vil skubbe til det, vi ved. Og have plads til fordybelse. Og dig, der ved, at det at viske tavlen ren er en del af processen. Et hjem for dig, der vil have nye forbindelser. Med ligesindet i et spændingsfelt. Af kausalitet og kreativitet. Af forskning og fællesskab. Til alle jer. Velkommen hjem. Velkommen til naturvidenskab.